Ahoj, vítejte. v stvoření nás baví. Dneska si vyrobíme plišáčky pro pečope. Můžeme potřebovat nůžky a dva stykýze. Vezmeme si nůžky a stykýze a ustřihneme mu zhruba ve na nařičku. A takhle vypadají. Pak si můžeme vzít pečope a dát to k němu. Tak a